Tak v současnosti se zabýváme narůstající počtem holubů v Hradci Králové, které nám ničí památky, musíme je často čistit. Teď se nacházíme u domu už Poláků, který jsme přednedávném očistili a už vlastně začíná být ve stejném stavu. My bychom rádi apelovali na lidi, aby holuby nekrmili ve městě. Není to pozitivní jev, který bychom vítali v Hradci Králové. Myslíme si, že ušetřené finanční prostředky můžeme Třeba dát dětem na něco rozumnějšího, než na stále čištění památek a ochrany. Není to laciná záležitost, například zamezení sedání holubů na nějaké římsy a tak dále, upatření nějakými zabezpečovacími prostředky, to jsou skutečně 100 tisíce korun u každé budovy. Takže musíme si uvědomit, že to skutečně stojí velké finanční prostředky a, jak říkám, umíme je, umíme je využít efektivněji.